Sziasztok, Benko van szövők, és több mint két év Amerikában. Egy éve költöztem le San és a távolság ellenére nekem nagyon fontos, hogy szavazzak, és tudjak élni az állampolgársági jogaimmal. Elkezdtem keresgélni neten, hogy ezt hogyan tudnám megvalósítani, és igazából ezt csak Los Angelesbe tudom megtenni. Szóval elkezdtem megtervezni az utamat, és 3-4 óra vezetés után le tudom tenni a voksomat. Négy óra alatt értem ide a Los Angeles-i magyar külképviseleti irodába. Elsétáltam a postához, és hogyha már nem lenne bejelentett lakcímem, pár percen te állna, hogy szavazzak. Nekem nagyon fontos a változás, és remélem neked is fontos. Tegyél érte, te is!